اٹھ ساو کرونا مریض مشتبہ مریض ڈی جی خان دے ڈی جی خان چی جان جنہ کو غازی یونیورسٹی کے ٹھہرایا ہوئے سی بلوچستان اس چو، تفتان چوں گھن کے آ رستے چ بہت سارے جائیں خالی ہیں جتنا جی کو کیمپ لا کے کو اربے روپے دا فنڈ ہے ان کو روک سکدے۔ لیکن سنٹر پاکستان دا ڈیرہ غازی خان ان کو اتنا گھن آن پورے ملک پھیلا گی آدھا انہوں کو احتیاط کرنی چاہیے سارے وزیر اعلیٰ صاحب کو زرتاج گل صاحبہ کو اور تمام نمائندے جہے ہیں وہ دہرا غازی خان کی نمائندگی کریں ہوئے احتیاط کرا ورنہ پورے پاکستان ہی پھیلانا خطرہ ہے